Hizko zorrera. Egungo garapen ereduaren duaren ezogarri den kontsumo neurrigabeak ingurumen eta gizarte ondoriak ekarri zake. Erritarrazkoren nortasun ikur bihurtu baita kontsumitea. Egia da kontsumoaren gorakadak albidetu duela gero eta handiago den populazio baten oinarrezko beharrak asetzea eta lonpostuak sortzea. Baina zoritxarreak guztiok bizigaren sistema naturalak zuntzitza ekarri du. Baita garapen bidean dauden herrialdeetan ere kontsumorrek horreik dagoeneko genditu egungo beharrak asetzeko asmoa. Eta ditu kontuan hartu etorkizuneko belaunaldikoak, hau da, asfaldi ustizion kontsumo ironkorra izateari. Kontsumoak alo hartzen ditu bere baitan, baina horietatik garrantzitsuen netakoa da elektronika. Munduko populazioaren neuneko iruditazazpia mugikoa erbaten jabe da, 5,10 mila milioi. Eta kontuan hartuko bagenu pertsona bakuizak bat azbeste bi urtero aldatzen duela mugikoa sortzen den zaborra ikaragarria da. Kontsumo hartu uratxoa albortzeko bauzo batzuk proposatuko dizkizeu. Leren goa, Gutxigo sortu, berrerabili eta berriziklatu. Honetarako zehiotu berrizikla daitezen produktuak erozen, edo erozitako produktua material berriziklatu haikin egindakoak izaten. Bigarrena, Kontsumitu beharrezkoa dena bakarrik. Oazten lekura goazela, egin dezagun zerrenda bat etxetik irten aurretik, benetan beharrez ditugun gauzak erozenet bukatzeko. Bigarrena, energiariko honena kontxumitzen ez dena. Kontsumo txikiko baumbiak argi duten pareta zuriak, eta mesedez, dezen txubatu dezagun erabiltzen ez dugun guztia, adiudez mugiko horraren Laugarrena, komertzio lokale eta justua, saiatu herriko komertzioetan kontsumitzen, eta erozen dituzun produktuak esplotazioan noinarrituak ez izaten. Ez dugain beste behar zorion izateko, hobetu bizitzeko eta harreman sozial atxe gineagoak izateko. Gehiengo baten tempo aurrezia tengabea eta gutxiengo baten gehigizko kontsumoak dira ingurumenaren degradazioen biharrezko nagusiak. Eman pausoak kontsumo arguratsu.